صوروا بقى الخول ده صوروا يا سافر يا مرتاش يا بيتش يا مرتاش يا بني يا مرتاش يا يلا يا ابن يا خول هو كده كده يا عم ما يا سيدي خلاص بس يا سيدي خلاص بس يا عم بس, بس. بس. بس. يا <تصفيق> هو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفي يلا يا يلا يا يلا يلا يا الكلب يا